У Київський метрополітен я потрапила після закінчення школи. На цій посаді я вже працюю 24 роки. У Мій графік складається з 11 з половиною годин. Ми проходимо навчання обов'язково. І тільки тоді, коли здали екзамен, ми можемо приступити до самостійної роботи. Професія, про яку я нічого не знаю. Ютуб видає лише пару кварталівських мініатюр по типу «Найнудніша робота в світі». Але чи так це? Сьогодні у нас день з черговою біля ескалатора. Я, коли дивилася щось про вашу професію, в Ютубі єдине, що було це якісь там кварталівські скетчі типу «найнудніша професія». Не біжіть по ескалатору. Це може призвести до падіння або травмування. Чи так це дійсно? Можна сказати, що вона і нудна, і водночас вона цікава. Дітьми різні випадки. Підеш ось попитати, можна кнопочку нажати. Був такий випадок, коли молоді люди підходили до мене і запитували, можна подивитися, як викрутити педалі в кабінці. А що реально педалі? Ні. Ні. Ви колись спали на робочому місці? Не було таке? Ну спати дійсно хочеться, але кожен старається, щоб не заснути. Були такі випадки, щоб хтось ну прям вирубався? А чотири роки ні. А можна потреба собі на фоні, там не знаю, ну музику вимкнути? не можна. Не можна, тому що ми не будемо чути шуми, які біля кабінки. А що можна взагалі вам? От, наприклад, там, не знаю, може їсти там на робочому місці. Нічого не можна. Не читати, не писати, не відволікатися сторонніми розмовами, справами. Тільки слідкувати за безпечним перевезенням. Що робить черговий біля ескалатора? Слідкуємо за безпечним перевезенням пасажирів. Під час роботи я вихожу, оглядаю свої робочі місця, оглядаю ескалатори, щоб ручки в нас стояли всі в робочому положенні, щоб у грібінки нічого не було, щоб на ескалаторі було, був перекривач. До речі, а що знаходило такого дивного на вашу зміну? Монети були, знаходили, потім жіночі каблуки, заїжджали в нижню або в грібінку. Потім жіночки, які спускалися з тележками, також застрягали колеса. І також було поле довго одягу – це жіноча шуба. День. Доброго дня. Карточка Каянина, де можна? Будь ласка, спустіться донизу, підійдіть до каси і запитайте. По ескалатору, будь ласка, спускайтеся. Так, так, донизу. А часто взагалі підходять люди за якоюсь допомогою чи чимось? Так, пасажири звертаються в нас в час, час, дуже часто. Хто запитує, як попасти на ту чи іншу станцію, хто запитує, як піднятися на вулицю, яка знаходиться на станції. А може навіть хтось просто підійти, і пасажиру стало зле. Тобто ви, власне, маєте знати всю інформацію по метро, яку там можуть у вас запитати? Ну, більше всього, що ми надаємо на інформацію по... Метрополітену. Поза межами метрополітена ми не повинні давати інформацію, але якщо ми знаємо, то ми обов'язково підказуємо. Угу. Є щось таке, що бісить прямо таке. Ну. Ну, є такі пасажири, які йдуть дуже роздратовані. Якщо ти йому даєш якесь зауваження, то можуть дуже негарну відповідь дати. це показати нам, що у вас тут взагалі є? Кабінки. В кабінці у нас ось є телефон до диспетчера, де ми даємо заявку на включення ескалатора. І до чергової, це зв'язок з нижньою кабінкою. І в нас є інформатор, по якому ми включаємо інформацію. І також... Це те, що нам оголошується, Якщо ми знаходимося біля кабінки, ми можемо ескалатор вимкнути біля ескалатори ручкою стоп. Є місця, куди ви там ну, обідати, ходите, да? в самому метро? Так, у нас є кімната прийома їжі, мене приходять, підміняють, і я можу піти пообідати. А туалет? Що є таке в метро для, для робітників? Туалет. Для робітників, звичайно, є. Як сидіти взагалі цілу зміну 11 годин на одному місці? Ми не сидимо постійно, ми можемо вийти раз на годину на 15 хвилин, постояти біля кабінки. Ходимо, оглядаємо металеву конструкцію ескалаторів і ведемо попереджувальну інформацію, так що ми відволікаємося. Якщо це є інформація, яка надає нам чергова постанція, ми говоримо по гучномовцю. Попереджуємо пасажирів про тут чи про іншу ситуацію, яка склалася там на лінії чи по метрополітену. А так, це записаний голос. Так, в нас є а, ці, да, інформатор і ми нажимаємо інформацію ту, яка нам потрібна. Бувають дуже багато травматичних випадків. Якщо якийсь випадок, що загрожує безпеці пасажирів, ми обов'язково вимикаємо ескалатор ручкою стоп, щоб не травмувалися інші пасажири і не нанести травми далі. Тому випадку, який трапився, зразу відреагувати. Ми зупиняємо ескалатор, підходимо, оглядаємо, що трапилося. Якщо все добре, травми ніяких немає, ми потім заказуємо ескалатор. Якщо якась ну, травма, значить, ми допомагаємо пасажиру, надаємо перву допомогу і включаємо потім тільки ескалатор. І ми слідкуємо за верхньою грибінкою, а за нижньою грибінкою слідкують чергові постанції, так як тут телекерування. А так, можна це якось там розважити? Не знаю, можна поговорити з подругою? Там Ні, тут забороняється читати, писати, відволікатися. Верхня гривінка чи я ребекон слухаю? Угу. Я поняла, хрещатик майдан Зрозуміло. не Чому? Рідко буває, коли всі доріжки ескалатора працюють одночасно. Всі доріжки ескалатора працюють в тому випадку, коли це піковий час. Якщо піковий час закінчується, ескалатори згідно графіка, відключаються і залишаються працювати тільки основні ескалатори. А резервні ескалатори відключаються. Приходом карантину коронавірусу, зовсім якось змінилася ваша робота. У нас робота фактично не змінилася, бо ми працюємо, пасажири в нас користуються метрополітеном. Єдине, що нам, ну, ми ходимо в захисних масках, окулярах. Коли кабінка закрита, ми можемо сидіти без окулярів, але в масці. Роздивляєтеся, як одягнуті пасажири ж ви так, Виділяєте собі якісь найяскравіші образи. Так, найяскравіші, яскравіші дивіться, так цікаво там хто в чому одягнути, яка в кого причіска, собі щось берете на заміточку таке. Іноді так, а часто такі якісь пасажені люди тут ходять в метро? Дуже багато. Зараз в масках, на масках різні розрисовані. Що вам подобається у вашій роботі? Ну, перш за все, подобається те, що це змінна робота. Ми працюємо день-ніч, і дві зміни я вдома. Я можу більше проводити час зі своєю сім'єю.